Що таке гарантійний внесок і чи повертається він? Гарантійний внесок – це сума, яка сплачується потенційним учасникам в аукціоні. Його розмір 30 – 30% стартової ціни продажу або річної оренди плати на аукціоні. Без сплати внеску ви не можете прийняти участь в аукціоні. Гарантійний внесок є гарантією виконання зобов'язань переможця в аукціоні. А саме, підписання протоколу, договору та сплати за лот. Якщо переможець відповідальний та все виконує вчасно, Частина внеску буде зарахована як комісія майданчика, з яким ви працюєте, а друга частина зарахується як сплата за ваш договір з власником землі. Ну і звісно, якщо ви програєте в аукціоні, вся сума внеску вам повертається протягом 5 робочих днів.